السنة الأولى من كل زواج هي فترة تغيير وتعديل هائلين عادة ما تحدد نمط الزواج وترسي الأسس الباقية لحياتك يمكن أن يكون عامك الأول في الزواج مبهجا بشكل رائع أو سلسلة متقطعة من المشاكل أو فترة مرهقة بشكل لا يصدق في حياتك في هذا الفيديو سوف أتحدث إليك عن أهم التحديات والمفاجآت التي يواجهها معظم المتزوجون في السنة الأولى من زواجهم المفاجأة الأولى ستركب قطارا مليئا بالعواطف المحتمل أنك ستشعر بمجموعة واسعة من المشاعر في الأسبوع الأول من زواجك يمكن أن تتراوح هذه من الإثارة إلى الترقب إلى الخوف وحتى الشعور بالذعر. ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن الزوجين قد لا يتشاركان نفس المشاعر قد تكون هناك اختلافات على أساس الجنس أو العمر أو الخبرة بما في ذلك زواج سابق المفاجأة الثانية ستكون لديك معركة كبيرة حقا سواء اندلعت هذه المعركة أثناء شهر العسل أو في وقت لاحق يمكن أن تكون مخيفة للغاية للأزواج قد تعتقد أن سنة الزواج الأولى من المفترض أن تكون أسعد وقت في حياتك لكن المشاحنات لأول مرة أمر لا مفر منه لقد تعلمت للتو حقيقة أساسية عن الزواج أنتما بغض النظر عن مدى توافقكما وحبكما فإنكما لن تتفقا على كل شيء بمجرد أن تقبل هذا يمكنك حينها البدء في العمل مع هذه الاختلافات لتحقيق هدف مشترك تذكر أن هناك دائما احتمال حدوث انفصال إذا لم تنجح في إيجاد أرضية مشتركة لحل هذه الأمور في الزواج تعتبر القدرة على حل النزاعات معا أمرا مهما للغاية هناك أشياء معينة سيحتاج كل منكما إلى الإتفاق عليها. هذه هي قيمك وأولوياتك في الحياة، لذا ركز على التأكد من موافقتك على هذه أولا. بمجرد أن تصبح هذه الأمور في مكانها الصحيح، لا يزال من الممكن أن تحدث التنازلات في جميع الأجزاء الأخرى من حياتك دون التأثير على جوهر علاقتك. المفاجأة الثالثة في السنة الأولى من الزواج، الطلاق قد يخطر ببالك. قد يكون التفكير في الطلاق هو أبعد ما يخطر ببالك في الأسابيع أو الأشهر الأولى التي تلي الزواج لكن في مرحلة ما على الطريق بعد شهر العسل يمكن أن تتسلل فكرة الطلاق إلى مفرداتك الداخلية عندما يفعل شريكك شيئا لإيذائك أو إحباطك أو حتى عندما تواجه التحديات العادية المرتبطة بالتكيف مع الزواج كلما تم تحدي توقعاتك زادت احتمالية التساؤل عما إذا كان الأمر يستحق كل هذا العناء على الرغم من صعوبة قبوله عليك أن تدرك أن هذا أمر طبيعي تماما المفاجأة الرابعة التي ستواجهها سيسأل الناس الكثير من الأسئلة سيكون لدى الناس المحيطين بك الكثير من الأسئلة بعد شهر العسل جهز إجاباتك على الاستفسارات اليومية التالية هل تشعر باختلاف ما؟ كيف هي الحياة الزوجية؟ هل تقوم زوجتك بتدليلك باسم خاص؟ هل تفكر بإنجاب الأطفال الآن؟ كيف كان شهر العسل؟ عليك أن تفهم أنك لست مضطرا للإجابة عن أي أسئلة لا ترغب بالإجابة عنها فإذا كنت تريد الحفاظ على خصوصيتك فلا بأس بذلك أبدا الجميع متحمسون فقط لسماع كل الخطط الخاصة بحياتك الزوجية الجديدة المفاجأة الخامسة المواقف المالية يمكن أن تحطم علاقتك الزوجية قبل الزواج كان كل منكما يتمتع بالسيطرة الكاملة على الدخل الفردي وعادات الإنفاق لكن بعد الزواج فإن الديناميكيات تتغير ما تنفقه أو لا تنفق عليه يؤثر على أحلامك المستقبلية المشتركة هل تريد امتلاك منزلك؟ ما مقدار الديون التي تشعر بالراحة معها؟ كم ستدخر للتقاعد؟ هل ستكون قادرا على الاستمرار في دعم والديك كما كنت من قبل؟ هل تحتاج سيارة واحدة أو سيارتين أم لا شيء؟ كم من المال سوف تنفق في أيام العطل؟ إذا لم تتمكن من الاتفاق مع الشريك على دخلك وإنفاقك وخططك الاستثمارية وإذا كان لديك مواقف وأولويات مالية مختلفة تماما فمن المحتمل أن تكون في صراع دائم معه وسيكون لذلك تأثير سلبي للغاية عليكما عاطفيا ونفسيا العمل من خلال أولوياتك المالية مهم إذا كنت تستطيع التفكير في نفسك وشريكك كشراكة وكنت على استعداد لإجراء تعديلات في انماط حياتك فستكون قادرا على إنشاء خطة مالية يمكن أن يكون كل منكما سعيدا بها المفاجأة الأخيرة الزواج متعة أخيرا لا تصدق كل تلك القوالب النمطية التي تعتبر أن الزواج مقبرة رومانسية وأنك بمجرد الإقدام عليه ستصبح حياتك مملة عليك أن تعلم أن كل زواج مختلف سيكون زواجك مختلفا عن زواج والديك وزواج إخوتك وزواج أصدقائك كل زواج هو تعبير فريد عن التزام وقيم للزوجين حقيقة أن زواجك مصمم خصيصا لأجلك وبواسطتك يعني أن هناك فرصة كبيرة للغاية لأن يكون مناسبا لك لذا تطلع إلى تلك السنة الأولى بإيجابية قم باختيار منزل الزوجية مع الشريك وشراء الأثاث الخاص بك وتعلم طهي العشاء ومعرفة أن شخصا مميزا ينتظرك في المنزل كل يوم